Ministrul Sănătății recunoate dezastrul provocat de legea salarizării, pentru că oamenii oameni scad salariile. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, recunoaște faptul că în urma aplicării legii salarizării aproximativ 10 dintre angajații din spitale vor avea salarii mai mici. Spintea arată ce fiecare manager de spital poate regla această situaie, dacă va acorda sporuri doar celor care pierd la salarii. Eu am venit cu această soluie încă de acum o luni jumătate. Între timp, sindicalii au venit ei cu soluia diferenierii între spitale. Este o zoluie gesit la cererea lor. Aproximativ 10 dintre cei din sistemul sanitar vor avea salariile mai mici. Devin pentru faptul ce nu reuesc să se încadreze în bugetele alocate în fiecare spital sunt i-managerii de spital. Managerii de spitalii atât. Fiecare trebuie să se gospodrească cât mai bine. Acele sporuri nu se dau pentru toată lumea, se dau doar pentru cei care pierd la salariul din februarie. Acum vom vedea dacă avem manageri buni în spitale sau nu, a declarat Sorina Pința.